Pro účely projektu Vov WoW vznikl modul pro Moodle, který umožňuje zobrazení videa ze služby YouTube a interaktivních titulků. Titulky jsou načítány ze služby YouTube, proto je třeba, aby byly nahrány u videa. Pokud je k videu připojeno více do titulků, modul umožní vybrat si ze všech dostupných jazyků. Video přidáme do kurzu v Moodle tak, že zapneme režim úprav v menu s ozubeným kolem. Tématu, do kterého chceme video přidat, klikneme na Upravit a vybereme Upravit téma. Otevře se editor, ve kterém klikneme na ikonu pro vložení videa. Do políčka URL YouTube videa vložíme odkaz na video ze služby YouTube. Kliknutím na tlačítko Vložit video se vrátíme zpátky do editoru ve kterém dáme uložit změny. Nyní již vidíme video a podím lištu s možností výběru jazyků titulků. Kliknutím na požadovaný jazyk vybereme požadované titulky. Napravo od videa se objeví jednotlivé titulky. Během přehrávání je text aktuálního titulku zvýrazněn. Kliknutím na titulek se video přesune na pozici, kde se daný titulek ve videu nachází.